Sepinya di dalam hati di rondo pilu asa sendiri. But I Amber duri terus melangkah jalan gentar kesakitan jiwa ku. Ooh. Mm -hmm.